اور اللہ کا وعدہ کیا ہے تقل یج اللہ مخرجا جو بھی اللہ کا تقوہ اختیار کرے گا ہم اس کے لیے مخرج بنا دیں گے ہم اس کے لیے راستے بنا دیں گے ریز کو وہاں سے رزق و روزی دیں گے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتے اور اپنے فضل کا وعدہ کرتے ہیں وہ اللہ علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اس کا علم بہت واضح ہے اللہ کا وعدہ کیا ہے فضل کا اور مغفرت کا شیطان کا وعدہ کیا ہے فقیری کا اور برائی کی کاموں کا تو یہ ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ حدیث سے کچھ ہی فرماتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ یقول آدم اے آدم کے بیٹے تفر رکھ عبادتی اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو ٹائم نکالو شیتان کہتے nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. نہیں نہیں مسجد میں عہدے نہیں بیٹھنا تمہاری وہ کام تھا ارجنسی کریٹ کرتا تم نے وہ کام کرنا تھا جلدی سے کر لو ورنہ بہت اناج ہو جائے گا تو ان, ان امپورٹنٹ چیزوں پہ ہمیں فوکس کرواتا اور امپورٹنٹ چیزوں کو پیچھے چھوڑوا دیتا ہے میکس اینشیس کہ تمہارا رسک کم ہو جائے گا تم نے ابھی بزنس میٹنگ کال کرنی ہے میسج میں نہیں جانا نماز یہیں پڑھ لو یا نماز کے پڑھنی بات پڑھ لینا بھی یہ چیز زیادہ امپارٹینٹ ہے اللہ کہتے ہیں آدم اے آدم کے بیٹے تب عبادت ہی اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور جو اللہ کا سچا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے کچھ ٹائم نکالو فارغ کرو اسد و فخر میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیرے سے فقیری کو دور کر دوں گا لے جاؤں گا تجھے امیر کر دوں گا فعال اگر نہ کیا ملا تو یہ اسد و فخرق میں تمہارے ہاتھوں کو شغل سے اور کاموں سے بھر دوں گا تمہیں بیزی کر دوں گا کاموں کے ساتھ والا مسد الفقر اور تم سے فقیرے کو دور بھی نہیں کروں گا کس کا وعدہ سچا ہے کس کا وعدہ سچا ہے شیطان کا یا اللہ تعالیٰ کا شیطان خود کا ان نے وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اللہ اللہ نے وعدہ کیا اللہ کا وعدہ سچا تھا وعد تو